Reachie surprinzătoare a lui Chelemen Hunor, de partea cui se poziionează UDMR în conflictul dintre președinte și premier. Presubliniere dintre Udemere, Chelemen Hunor, a declarat pentru Ager Press: Ce este clar ce există în România, un conflict interinstituțional între presubliniere dintre subliniere-i premier, iar în opinia sa, cei doi trebuie, trebuie să gesească o cale de dialog. Este un conflict interinstituțional extrem de vizibil, extrem de puternic. subliniere nu e bine. Punct sunt doi oameni care subliniere au asumat conducerea României. Subliniere-i trebuie să aibă încelepciunea de a găsi o cale de dialog, fiind. Totul sublinierei, nu e vorba nici de presubliniere dinte, nici de guvern, ci este vorba de România, de caz. De aceea, eu cred ce trebuie să gesească o soluție, fiindcă competiția politică devine din ce în ce mai vizibil, mai ales ce suntem aproape la jumătatea lui 2018 sub ianul viitor avem două rânduri de alegeri, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să existe dialog între competitorii politici, a declarat Chelemen Hunor, scrie Ager Press Acesta a amintit ce au mai fost astfel de conflicte interinstituționale în România, chiar sublinierea atunci când presubliniere din tele sublinierea premierul erau din aceea sublinierea i cu alicie, sublinierea a punctat faptul ce acestea nu sunt binevenite, întrucât de uneaz cerii sublinierea creează o atmosferă de instabilitate politică. Ce am observat în România? Ce dacă presubliniere din telesublinierei premierul sunt din două tabere politice diferite, vrei nu vrei, mai târziu sau mai devreme apar astfel de conflicte, mai vizibile sau mai puțin vizibile. Dar de 28 ani, ani am observat acest lucru. Iar inclusiv când erau în acea sublinierei coalicie, Emil Constantinescu cu Radu Vasile, mai târziu besescu cu Tericianu, apoi Besescu cu ponta sublinierea, Sublinierea mai departe sublinierea. De fiecare dată senzația a fost ceea ce subliniere ti conductor se ocupă doar de competiție politic. Sublinierei, nu neaprat de interesele generale ale societății. De aceea, eu cred ce nu e foarte fericit o astfel de situație, nu este un caz fericit, pentru care ar trebui să ne bucurme, indiferent de formulări subliniere, indiferent de simpatii politice, a spus liderul UDMR. În lecturi cu vizita premierului Viorica Dăncilă în Israel. Elementul unor susține că aceasta nu avea nevoie de mandat de la presubliniere din te, întrucât nu a semnat un acord sau un tratat internațional, ci a onorat o invitație. Nu trebuie mandat pentru premier, trebuie mandat dacă încheie un acord, dacă merge să se semneze un acord internațional, un tratat internațional. Dar pentru o vizit nu trebuie mandat pentru premier. Nu s-a dus acolo să semneze ceva, niciun acord, din acest punct de vedere eu cred ce lucrurile sunt în regulă, a fost invitat, s-a dus. Punct, a arătat element. Referitor la prestația premierului, de la preluarea mandatului, liderul UDMR a spus și formațiunea pe care o conduce nu a făcut o analiză sublinierei, nici nu va face până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Nu am făcut o analiză sublinierei, nici nu o vom face până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Sunt lucruri care merg, lucruri care merg mai prost, dar acest lucru este valabil pentru guvern în ansamblul lui sublinierei pentru România, ca sublinierei car. Nu vreau să fac nicio apreciere nici la adresa premiereului, bineînțeles, nici la adresa presublinierei dintelui, a conchis Chelemen Hunor. Vineri, presubliniere din Teleclaus Iohannis a declarat ce i retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru, subliniere i-a cerut public demisia.